તમને ખબર છે દુનિયામાં જો તમે નર્મદાજીની નજીક રહો છો તો તે થવું જરૂરી નથી અને માત્ર તે નહીં બીજી ઘણી છે તે થવું જરૂરી નથી જો તમને ખબર હોય કે કેવી રીતે તત્વોને સંભાળવા જો બધાને ના સંભાળી શકો તો પાણી અને વાયુને તમારા કાબુમાં લાવવા ખૂબ જ સરળ છે આ બે તત્વો છે એક સમય હતો જયારે આખા શહેર માટે એક જ ડૉક્ટર હતો અને તે પૂરતું હતું આજે દરેક ગલીમાં પાંચ ડોક્ટર હોય છે તે પૂરતા નથી હોતા આ દેખાડે છે કે આપણે કેવી રીતે જીવી રહ્યા છીએ જયારે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કેવી રીતે આપણને જગ્યાએ પકડી રાખે જયારે આપણને તેના પ્રત્યે કોઈ આદર કે પૂજ્ય ભાવ નથી હોતો ત્યારે તેઓ આપણી અંદર કેવી રીતે વર્તે તે ખૂબ અલગ હોય છે આ જે નોંધપાત્ર વૈજ્ઞાનિક પુરાવા છે જે દર્શાવે છે કે પાણી પાસે અસાધારણ યાદ શક્તિ છે જો તમે પાણી તરફ નજર રાખીને માત્ર એક વિચાર ઉત્પન્ન કરો છો તો પાણીનું આણવિક બંધારણ બદલાઈ જશે તો તે બદલાઈ જશે તમે કેવી રીતે સ્પર્શ કરો છો તે પણ મહત્વનું છે તેથી અત્યારે દાખલા તરીકે તેઓ તેને તાંબાના વાસણમાં રાખે છે અને તેની પર ફૂલ મૂકે છે કારણ કે આ ભગવાન છે બીજા કયા ભગવાન જો તમે એક દિવસ પાણી નથી પીતા તો આજ જ એકમાત્ર ભગવાન છે સ્પર્શે તે પહેલા આપણે તેની સાથે કેવો વ્યવહાર કરીએ છીએ તે આપણા શરીરમાં રહેલી બધી જ વસ્તુઓનો ગુણ બદલે છે આ એ વિજ્ઞાન છે જે આપણે હંમેશાથી જાણતા આવ્યા છીએ પણ આજે આધુનિક વિજ્ઞાને આની પર પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રયોગ કર્યા છે આજે તેઓ કહી રહ્યા છે કે પાણી એ એક પ્રવાહી કમ્પ્યુટર છે તે જેટલા પ્રમાણમાં સ્મૃતિ અને બુદ્ધિમત્તા ધરાવે છે તે એક પ્રવાહી કમ્પ્યુટર છે હવે તેઓ કહી રહ્યા છે તે એક તરલ કમ્પ્યુટર છે આપણે હંમેશાથી જાણીએ છીએ જેને તીર્થ કહેવાય છે નહીં તો પાણીના એક ટીપા માટે લોકો શા માટે મંદિરમાં જઈને ઉભા રહેશે કારણ કે તેની પાસે દિવ્યતાની સ્મૃતિ છે તમે તેને તમારા શરીરમાં લેવા માંગો છો જો દેવતા શક્તિશાળી હશે અને જો પાણી તેમને સ્પર્શ થયું હશે તો તેની પાસે દિવ્યતાની સ્મૃતિ હશે જેને તમે તમારા શરીરમાં લેવા માંગો છો પરંતુ આવા પવિત્ર સ્થળમાં રહેવા મળવું પોતે એક અમુક રસ્તાઓ છે જેની મદદથી તમે પાણીમાં રહી શકો છો જો કોઈ તે કરે છે દરેક બીમારી બધા દીર્ઘકાલીન રોગો જતા રહેશે ચેપી રોગો અને દીર્ઘકાલીન રોગો એ બે પ્રકાર છે ચેપી રોગો એ બહારની ઘુસણખોરી છે તમારે યુદ્ધની જરૂર છે બોમ્બ નાખીને ભગાડવો પડશે આજકાલ આપણે રાસાયણિક યુદ્ધ તો કરીએ છીએ પણ સિત્તેર ટકાથી વધારે માનવ રોગો તેમણે જાતે ઉભા કરેલા છે આપણે તેને આપણા શરીરમાં ઉત્પન્ન કરીએ છીએ આ એટલા માટે છે કારણ કે મૂળભૂત રીતે આપણે કેવી રીતે આપણી અંદર રહેલા અને આપણી આસપાસના તત્વો સાથે વ્યવહાર કરીએ છીએ કહેવાતા આધુનિક જીવન પાસે જરા પણ કોઈ આદર નથી આ તત્વો માટે સામગ્રી સાથે ખરાબ વ્યવહાર થાય છે અને આપણે આશા રાખીએ છીએ કે તેઓ આપણી અંદર સારી રીતે વરસે તેવું થશે નહીં તેથી અહીં નર્મદા પર રહીને આ સમય છે કે આપણે આ સંસ્કૃતિ પાછી લાવીએ કારણ કે આખું વર્તુળ પૂરું થઈ ગયું છે आज आधुनिक विज्ञान भार दई कहे तेरे वर्ताव कर सी वर्तन कर शीखे जो अपने स्वस्थ रहूर सारी रीते रहूर सफल थवं समृद्ध थवे तो आ बदी वस्तुओ मेट महत्व अंदर रहे तत्व सहकार अपे एवं नहीं थे तो कशुज काम नहीं करें એક સરળ વસ્તુ તમે કરી શકો તમે કેવી રીતે બોટલથી પાણી પીવે છે જો તમે તેને ધાતુના વાસણમાં રાખો છો ખાસ કરીને તાંબુ કે તાંબાની મિશ્ર ધાતુ પાણીનો સ્વભાવ બદલાઈ જશે પારંપારિક ઘરો દરરોજ પાણીના વાસણ ની પૂજા થાય છે તેઓ તેની પર થોડી વિભૂતિ લગાવશે થોડુંક તેની પર કંકુ અને નાની આરતી તેના માટે કારણ કે પાણી પાસે પુષ્કળ પ્રમાણમાં સ્મૃતિ છે તેઓ તાંબાના વાસણો વાપરે શુદ્ધ તાંબાના વાસણો જ્યાં કારણ કે તાંબુ તમને ખબર છે તે સૌથી શ્રેષ્ઠ વાહક ધાતુ છે અને તે પાણીને ઉર્જા આપે છે ઉર્જા વન કરે છે એટલે नर्मदा क्या जो पानी आश्रे वीस के पच्चीस फीट उपर ऐसी पड़े पानी ना धोध पी पानी जो ते मत पानी स्पर्शो छो तो तेजो पानी नो स्पर्श मुलायम तेरे કારણ કે પાણીનો અંદરથી તેની જાતે જ વિસ્ફોટ થાય છે અને આણવિક બંધારણ બદલાય છે ને એનો અનુભવ ખૂબ જ અલગ છે આજે તેઓએ પાણીને અંદરથી વિસ્ફોટ કરવા વોટર ઇમ્પ્લોડિંગ મશીનો બનાવ્યા છે જે પાણીને અમુક રીતે વલોવે છે અને તેનો અંદરથી વિસ્ફોટ કરે છે તે નોંધાયું છે કે જો તમે પાણીના ઇમ્પ્લોડિંગ મશીનોનો ઉપયોગ કરો છો તો દસ ટકા પાણીથી તમે છોડ ઉછેરી શકો છો અત્યારે કરી રહેલાની સરખામણીમાં પાણીનો ઉપયોગ ઓછો થઈ જશે અને ફક્ત તેથી જો તમે ખેતીવાડીમાં છો તો ઇમ્પ્રોડિંગ મશીનો આવી શકે છે ઘણા લોકો યુકેમાં તેને પેટન્ટ કર્યા છે અમે થોડા લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને તામિલનાડુના સ્થાનિક ખેડૂતો માટે જેથી લોકો વિસ્ફોટ થયેલું પાણી વાપરી શકે અને જેનાથી તેઓનો પાણીનો ઉપયોગ ખેતરોમાં ઘણો બધો ઓછો થઈ જશે કારણ કે કેટલા લાંબા સમય સુધી તમે પાણી પંપ કરશો અત્યારના સમયમાં વીજળી મફત નથી તે ખેડૂત માટે ઘણું મોઘું થઈ જાય છે જો તેનું પાણી પંપ કરવાનું પ્રમાણ તેના ખેતરમાં ઘણું ઓછું હોય તો તે બહુ મોટો તફાવત પેદા કરશે રોજિંદા વપરાશ માટે માત્ર તાંબાનું વાસણ જો તમારી પાસે આવું કશુંક હોય જો તમે તેની નજીક દીવો પ્રગટાવી શકો જો જરૂરી હોય બસ એક ફૂલ જે રીતે પાણી તમારી અંદર વર્તન કરે છે તે બદલાઈ જશે નહીં કે કોઈ અજાણ્યા ભગવાનથી આ સામગ્રી છે જે દરેક ક્ષણે તમારું જીવન બનાવે છે અને તમે તેની સાથે કેવું વર્તન કરો છો તે ઘણું મહત્વનું છે તમારા ભાવમાં તમારા વિચારમાં જો તમે પાણીને પકડો છો કે જેમ તમે તેથી પાણી ખોરાક બસ તે પૂજ્ય ભાવ લાવવો તમે જોશો કે તમે જેટલા પ્રમાણમાં તે આરોગો છો તે ઓછું થઈ જશે જો તમને ચેપ નથી લાગતો जो ते आ तत्वों से बराबर व्यवहार करो छो तो के मैं पहला हूं तो क्यूत डॉक्टर नो चेहरो नहीं जो सीवाय के तुम पोतेज डॉक्टर हो